Τσίου, μίστες του ΖΕΝ, αν δώσουμε σε έναν άνθρωπο ένα ψάρι, θα χορτάσει για μία μέρα, αν όμως του μάθουμε να ψαρεύει, θα έχει κάτι να κάνει όταν δεν